Aquest 8 de març cridava l'atenció no, perquè havia de ser una vaga feminista de, de molt més seguiment. Aquell dia va ser molt especial perquè, perquè bueno, era la primera vaga històrica que es feia feminista. A podem veure una selecció de les fotografies que van fer tres fotògrafes de somatents, la Clàudia, l'Helena i jo. He fet una crònica, eh, fotogràfica en aquest cas, però que, que explica diferents etapes d'aquell dia que vam viure. A mi m'agraçava la, la preparació, com tot allò que era invisible, tota la feina de mesos, inclús anys, no? de de la vaga. I Es veu diferents parts del dia diferents parts de Barcelona, no? de com es va viure la, la jornada de, de vaga. A més, nosaltres estaven fent fotografies sense saber després què faríem amb això, amb la qual cosa va, va haver-hi com més flexibilitat, no haver-hi pressió en aquest sentit, però la veritat és que bueno, va ser molt, molt positiu, perquè viure tot el moviment que hi havia aquell dia amb totes les dones, no? tota la gent que va sortir al carrer i documentar-ho, i viure-ho com a dona, com a activista i com a fotògrafa, doncs va ser superespacial i així ho hem documentat.